Соціальна працівниця фонду Вікторія Боднарчук розповідає, що продуктові набори для своїх підопічних до Великодня збирають щороку. Пасхальні набори продуктів збираються для одиноких людей похилого віку, людей з інвалідністю та сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. До продуктового набору входять всі продукти, які присутні на святковому столі. Волонтерка Наталія Савчук розповідає, що цьогоріч входить до Великоднього кошику від благодійного фонду. В основному пакунки у нас складаються завжди з необхідних речей, щоденних – чай, яйця, молочні продукти, майонез, гущонка. Все таке, що мене, ну, потрібно на кожен день. Крупи. Кожен раз ми розвозимо крупи, овочі, яблука. Наталія каже, долучилася до акції минулого року. Додає, чому вирішила займатися волонтерством. Ті відчуття, які Після того, як розвезли продукти, ці люди дійсно нас чекають, вони дійсно потребують, вони настільки проникуються ну, тим, що ми їм допомагаємо і радіють нашим пакункам. Навіть багатодітні сім'ї, які ми їм привозили, діти дійсно витягують ці булочки з пакету і зразу йдять. Пенсіонерка Галина – одна із підопічних фонду. Каже, отримає допомогу півтора року. Вони нам дуже допомагають різними продуктами, продуктовими наборами до різних свят, особливо до Великодня, до Різдва. І ми, як господині, із цих продуктів вже готуємо різні святкові страви. Акція «Великодній кошик» триває з моменту заснування благодійного фонду, каже Вікторія. Додає, у зв'язку з пандемією у фонді збільшилася кількість підопічних. Минулого року близько 200 наших підопічних отримали кошики. Цьогоріч вже 250, ну, тобто з карантином. У зв'язку з пандемією ситуація погіршилась і тому більше стало сімей, які опинилися в скрутній ситуації, також люди похилого віку. За словами Вікторії Бонарчук, продуктові набори складають з продуктів, які приносять небайдущий до приміщення благодійного фонду. Збір великодніх кошиків триватиме до 27 квітня. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.